Там пасажири та інші охочі зможуть безоплатно імунізуватися проти COVID-19. Про це журналістам Суспільного повідомила начальниця залізничного вокзалу «Запоріжжя-1» Тетяна Завіщена У новому пункті щеплення працюватиме мобільна бригада, фахівці Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 6, розповіла начальниця вокзалу. На всіх вокзалах обласних центрів вже обладнані пункти вакцинації, тому ми теж не стали виключенням. Приміщення у нас було вільне, ми його підготували згідно з вимогами, погодили його в готовність з Департаментом охорони здоров'я міста. З сьогоднішнього дня з 8-ї години пункт вакцинації вже запрацював. Я думаю, що це буде дуже зручно і для мешканців міста, і для приміських жителів, так як вокзал – це Місті. Вакцина, у нас Вакцина у нас Комірнаті, Коронавак і Астразенека. Більше Коронаваком щепились. Впродовж двох годин зробили 40 щеплень. На роботі сказали, ну, хвилин 20 це зайняло у мене. Зручно, все нормально? Так, да, все нормально. Почуваю себе добре. Ну, так, система вже працює, що кожен повинен. Вже в маршрутках везде десь спрашують сертифікати, тому. Потрібен кожен дізналась на роботі, сказали. Наші е, керівники наші підказали. Ну все добре, поки себе відчуваю добре. Ну не знаю, що буде далі. Зараз ж інтернет крова. Там і узнав все. зараз. Інтернет усюди звідти дізнався, що тут роблять щеплення. Прийшов на розвідку, аби дізнатись правила та які тут є вакцини, поки ще розмірковою. За словами Тетяни Завіщаної, два дні пункт вакцинації на залізничному вокзалі Запоріжжя-1 працюватиме з 8 до 20 години. Потім, орієнтуючись на попит, коригуватимуть графік мобільної бригади.